Ahoj, vítejte v Tvoření nás baví. Dneska se vyrobíme adělíčka. Budeme potřebovat bavlnu, bílej a barevný papír. Nůžky, buď to papírový nebo kartonový kolečko a lepidlo. Nejprve se vezmeme modrý papír nebo spíš barevný papír. Přehoříme, nemusí to být přesně, a rozstřihneme. Pak ho znova přepulíme a rozstřihneme. pak si ho vezmeme a ohneme a, a jako jako, jako děláme v Pak si to odložíme a, a vezmeme si bílý papír a nůžky. a přeložíme na, na půlku, nemusí to být přesně a zastředneme. Pak ho přeložíme jako vějíř. Pak si vezmeme bavonu, ustřihneme kousek nakrepovaný papír, da, přeložíme na půlku. Pak tu půlku svážeme na uzlík. Pak to přilapíme k, tě, k tomu modrému nakrepovanému papíru a ustřihneme ocázky. Si vezmeme koláčko, nějak a fixu a nakreslíme obličej. Až ho budeme mít hotový, tak si vezmeme ten obličej a přelepíme to na to. Pak si vezmeme bavlnu. A, a ustřihneme si tři provázky a vzadu uděláme uzlík. Pak vám to někdo podrží a vy uplatete copánek. A ho budete mít, tak bude vypadat asi nějak takhle. Vezmete si lepidlo, namažete tu hlavu a přelepíte ho tam. A takhle to bude vypadat, až to budeme tam mít hotový. Tak ahoj! Ahoj!